Episod halucinant Sebastian Ghi, Laura Codroacovesi, dacă te prind ce mai vorbă cu Elena Udrea, te arestezi. Sebastian Ghi a relatat un episod halucinant dintre ele Laura Codroacovesi. Astfel, conform lui Ghi, Efadnal ar fi ameninat ce îl va aresta dacă va mai vorbi, chiar și la telefon, cu Elena Udrea. Într-o zi, Covezia a venit nervoasă, asculta telefoanele prin Bucureti, mi a zis, dacă te prind ce mai vorbă cu Elena Udrea? Eu m-am uitat a, a, prost, la ea. mi a zis, dacă te mai vezi cu Udrea, te arestezi, a spus Sebastian Ghila Antena 3.